Λυσία κατά των Σιτεμπόρων, εκφωνητής Γιώργο Πιτροπογιανάκη. Ήρθαν πολλοί και με βρήκαν άντρε δικαστέ, γεμάτη απορία που εγώ κατηγορούσα στη Βουλή του Σιτέμπορου και μου έλεγαν πως εσείς όσο πολύ πιστεύετε για αυτού ότι διαπράττουν αδίκημα, άλλο τόσο νομίζετε ότι όσοι μιλάνε για αυτού είναι συκοφάντε. Καταρχήν, λοιπόν, θέλω να εξηγήσω γιατί αναγκάστηκα να του κατηγορώ. Όταν οι Πριτάνοι υπέβαλαν αναφορά για αυτού στη Βουλή, υπήρξε τέτοια οργή εναντίον του, ώστε μερικοί ρήτορε έλεγαν ότι πρέπει, χωρί προηγουμένω να δικαστούν, να του παραδώσουμε στου 11 για να του τιμωρήσουν με θάνατο. Εγώ όμω, θεωρώντα ότι είναι καταστροφικό να εθίζεται η Βουλή σε τέτοιου είδου πρακτικέ, σηκώθηκα και είπα ότι, κατά τη γνώμη μου, το σωστό ήταν να δικάσουμε του Ιτεμπόρου σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί πίστευα ότι αν πράγματι έχουν κάνει πράξει που επισύρουν την ποινή του θανάτου, εσείς είστε σε θέση να απονείμετε τη δικαιοσύνη πολύ καλύτερα από εμά. Ενώ από την άλλη μεριά, αν δεν υπάρχει παράβαση, δεν πρέπει να οδηγηθούν στο θάνατο χωρί να δικαστούν. Παρόλο που τώρα η Βουλή πίστηκε γι' αυτά, προσπαθούν να με διαβάλλουν λέγοντα πω εγώ είπα τάχα αυτά τα λόγια για να σώσω του στέμπορου. Σε αυτές τις επικρίσεις απάντησα εμπράκτος εινόπιον τη βουλής, όταν έγινε εκνομοδότηση για αυτούς. Ενώ δηλαδή οι άλλοι έκαναν τον ψόφιο κοριό, εγώ σηκώθηκα και μίλησα εναντίον τους ως κατήγορος. Έτσι έκανα φανερό σε όλους οτι δεν μιλούσα για το δικό του συμφέρον, αλλά ήθελα να υπερασπίσω τους ισχύοντες νόμους. Γι' αυτούς τους λόγους άρχισα, επειδή φοβόμουν τις επικρίσεις. Όμω πιστεύω ότι είναι ντροπή να σταματήσω πριν εσεί αποφασίσετε για αυτού το οτιδήποτε θέλετε. Α ξεκινήσουμε. Ορίστε, ανεβείτε. Πε μου εσύ, είσαι μέτοχο. Ναι. Έχει έρθει να μείνει εδώ με την πρόθεση να υπακού στου νόμου τη πόλη ή να κάνει ό,τι θέλει. Να υπακούσω. Πιστεύει ότι πρέπει να εκτελεστεί ή όχι. Αν έχει κάνει κάτι παράνομο που επισύρει την ποινή του θανάτου. Ναι, πρέπει. Απάντησε μου λοιπόν, αγόρασε μαζεμένο παραπάνω από τα 50 κοφίνια σιτάρι που επιτρέπει ο νόμος. Εγώ το αγόρασα επειδή με διέταξαν οι άρχοντε. Επομένω, άντρε δικαστέ, αν αποδείξει ότι υπάρχει νόμο που να αγοράζουν οι σιτέμποροι μαζεμένο το σιτάρι, αν του διατάζουν οι άρχοντε, τότε να τον αθώσετε. Αλλιώ πρέπει να τον καταδικάσετε. Γιατί εμεί σα παρουσιάσαμε τον νόμο, ο οποίο απαγορεύει στον οποιοδήποτε που ζει στην πόλη να αγοράζει μαζεμένο πάνω από 50 κοφίνια σιτάρι. Λογικά, αντρέ δικαστέ, θα έπρεπε να είναι αρκετή αυτή η κατηγορία, αφού αυτό ομολογεί ότι αγόρασε τόσο σιτάρι μαζεμένο και ο νόμος φανερά το απαγορεύει. Και εσεί έχετε δώσει όρκο να αποφασίζετε σύμφωνα με του νόμου. Όμω, για να πιστείτε ότι και η βάρο των αρχόντων λένε ψέματα. Χρειάζεται να μιλήσω για αυτά πιο αναλυτικά. Επειδή λοιπόν αυτοί έριχναν την ευθύνη στου άρχοντες, εμεί καλέσαμε του άρχοντες και του υποβάλαμε ερωτήσει. Και αυτοί είπαν ότι για τώρα δεν ήξεραν τίποτα περί του πράγματο. Ο Άννητο όμω έλεγε ότι τον περασμένο χειμώνα που το σιτάρι ήταν ακριβό, καθώ αυτοί συναγωνίζονταν ποιο θα αγοράσει ακριβότερα και τσακώνονταν μεταξύ του, του συμβούλεψε να πάψουν να φιλονικούν θεωρώντα οτι εσάς που αγοράζετε το σιτάρι από αυτούς, σα συμφέρει να το αγοράσουν όσο το δυνατόν φθηνότερα, γιατί πρέπει, έλεγε, να το πουλάνε μόνον έναν οβολό ακριβότερα. Για το ότι δεν τους διέταξε λοιπόν να το αγοράσουν μαζεμένο και να το αποθηκεύσουν, αλλά τους συμβούλεψε να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους και πλειοδοτούν κατά την αγορά, θα προσκομίσω μάρτυρα τον ίδιο τον άνετο. Μαρτυρία Άλλωστε, αυτό είπε τα λόγια αυτά ενώπιον τη προηγούμενη βουλή. Ενώ αυτοί είναι φανερό ότι έκαναν τη μαζική αγορά του σιταριού εφέτος. Ότι το σιτάρι λοιπόν δεν το αγόρασαν μαζεμένο κατόπιν διαταγή των αρχόντων, αυτό το ακούσατε. Πάντως πιστεύω ότι αν αυτά που λένε είναι η πραγματική αλήθεια. Τότε δεν πρέπει στην απολογία του να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους, αλλά να διατυπώσουν κατηγορίες εναντίον των αρχόντων, Γιατί για πράγματα που προβλέπονται σαφώ από νόμους γραπτούς, πώς πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που δεν τους τηρούν και αυτοί που τους διατάζουν να τους παραβιάσουν. Αλλά, βέβαια, άντρε δικαστέ δεν νομίζω να φτάσουν μέχρι εκεί. Ίσως να πούν όπω και στη Βουλή. Πως έκαναν μαζική αγορά του σιταριού, για να σας το πουλάνε όσο γινόταν πιο φθηνά. Αλλά εγώ θα σας πω το πιο ατράνταχτο στοιχείο, που δείχνει φως φανάρι, ότι λένε ψέματα. Αν το έκαναν για σας έπρεπε αποδεδειγμένα, να πουλάνε στην ίδια τιμή για πολλές μέρες, μέχρι που να τους τελειώσει το σιτάρι που είχαν αγοράσει μαζεμένο. Αλλά εδώ υπάρχουν φορές που την ίδια μέρα πουλούσαν και μία δραχμή ακριβότερα, όπω αν είχαν αγοράσει μαζικά με το μέδιμνο. Και έχω μάρτυρες να παρουσιάσω γι' αυτά. Αλλά μου φαίνεται πω είναι παράδοξο που όταν χρειάζεται να πληρώσουν φόρο τον οποίο όλοι θα τον ξέρουν, δεν θέλουν. Ενώ για πράγματα που επισύρουν την ποινή του θανάτου και τους συνέφερε να μην του πάρει κανεί καμπάρι, λένε πως παρανομούν από καλή διάθεση απέναντί σα. Ωστόσο, όλοι γνωρίζετε ότι ελάχιστα ταιριάζει σε αυτού να λένε τέτοια λόγια, διότι τα συμφέροντά του είναι αντίθετα από τα συμφέροντα των άλλων. Γιατί πότε βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη. Όταν φτάσει κάποιο κακό, μαντάτο για την πόλη. Οπότε και πουλάνε το σιτάρι ακριβά. Και είναι τόση η χαρά του όταν βλέπουν τις συμφορές σα. Που τις μαθαίνουν πριν από τους άλλους, άσε πού μερικές τις κατασκευάζουν Α που μερικέ τι κατασκευάζουν κιόλα. Πότε λένε ότι βουλιάξανε τα πλοία που έχουμε στον πόντο. Πότε πω μα τα πήραν όλα υλα και δαιμόνι, πάνω που ανοίγονταν. Πότε πως έχουν κλείσει τα λιμάνια, πότε επίκειται καταγγελία τη συνθήκη ειρήνης, και έχουν φτάσει σε τόση εχθρότητα, ώστε καιροφυλακτούν στις δύσκολε στιγμέ για να βλάψουν την πόλη, όπω ακριβώ και οι εξωτερικοί εχθροί. Όταν δηλαδή συμβαίνει να έχετε μεγάλη ανάγκη για σιτάρι, αυτοί το αποσύρουν από την αγορά για να μην δίνουμε σημασία στην τιμή, παρά να το αγοράσουμε από αυτού όσο όσο και να είμαστε και ευχαριστημένοι γυρνώντα σπίτι μα. Έτσι μερικέ φορέ. Παρόλο που έχουμε ειρήνη, είμαστε πολιορκημένοι από αυτούς. Άλλωστε η πόλη ξέρει από πολύ παλιά την πανουργία και την εχθρότητα αυτών των ανθρώπων, ώστε ενώ έχετε δημιουργήσει το σώμα της αγορανομίας, για όλα τα άλλα εμπορεύματα μαζί, ειδικά για αυτό το επάγγελμα ορίζεται με κλήρο πολίτες, που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των συντεμπόρων, του συντοφύλακες. Μάλιστα πολλές φορές μέχρι τώρα, με την εσχάτη των ποινών αυτούς τους ειδικούς, γιατί δε στάθηκαν κανοί να τα βγάλουν πέρα με την πανουργία αυτού του συναφιού. Όμως, αν θανατώνατε αυτούς που δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν αποτελεσματικά, τότε τι πρέπει να κάνετε στους ίδιους αυτούς που διαπράττουν τα δικήματα; Πρέπει επίσης να θυμάστε ότι δεν σας επιτρέπετε να εκδώσετε αθωωτική απόφαση, γιατί αν τους αθωώσετε, Τη στιγμή που ομολογούν οι ίδιοι ότι συνέπραξαν εναντίον των εισαγωγέων που μεταφέρουν το σιτάρι με τα καράβια, θα δώσετε την εντύπωση ότι σκεβορείτε ει βάρο των εισαγωγέων. Γιατί αν η απολογία του ήταν διαφορετική, κανένα δεν θα μπορούσε να πει κουβέντα για αυτού που του αθώωσαν. Σε αυτή την περίπτωση θα είχατε το δικαίωμα να πιστέψετε όποια πλευρά θέλετε από τι δύο. Τώρα όμω, πώ είναι δυνατόν να μην Ωτι κάνετε κάτι άσχημο αν αφήσετε ατιμόρυτου αυτού που ομολόγησαν το αδίκημά του. Και μην ξεχνάτε, αντρέ δικαστέ, ότι στο παρελθόν καταδικάσατε σε θάνατο πολλού άλλου που ήταν κατηγορούμενοι για τον ίδιο λόγο παρόλο που αρνούνταν τι κατηγορίε και προσκόμισαν και μάρτυρε. Και αυτό γιατί θεωρήσατε βέβαια πιο πιστικά τα επιχειρήματα των κατηγόρων. Αλλά τότε δεν θα ήταν περίεργο. Να δείχνετε μεγαλύτερη διάθεση για την πορεί αυτών που αρνούνται τι κατηγορίε τη στιγμή που δικάζεται για τα ίδια δικήματα. Άλλωστε, άντρε δικαστέ, φαντάζομαι ότι είναι σε όλου ξεκάθαρο ότι οι δίκε για τέτοιου είδου ζητήματα τυχαίνει να ενδιαφέρουν ευρέο. Όσου ζουν σε αυτή την πόλη. Οπότε θα ζητήσουν να μάθουν την άποψή σα, γιατί πιστεύουν ότι αν αυτού τους καταδικάσετε σε θάνατο, θα είναι και οι υπόλοιποι πιο προσεκτικοί στην τήρηση των νόμων. Ενώ αν τους αφήσετε ατιμόρητους, θα τους δώσετε με την ψήφο σα μεγάλο θάρρος, για να κάνουν ό,τι θέλουν. Όμω, άντρε δικαστέ, έχετε καθήκον να μην του τιμωρήσετε μόνο εξαιτία των πράξεών του στο παρελθόν, αλλά και με στόχο. Να γίνει τιμωρία του παράδειγμα για ανάλογε πράξεις στο μέλλον. Γιατί έτσι θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν με ανοχή. Μην ξεχνάτε ακόμη ότι έχουν δικαστεί πολλοί από αυτό το συνάφι αντιμετωπίζοντα την ποινή του θανάτου. Και είναι τόσο μεγάλα τα κέρδη του από αυτό το επάγγελμα, ώστε προτιμούν να παίζουν κάθε μέρα τη ζωή του γράμματα, παρά να πάψουν να εσχολκερδούν ει βάρο σα. Και φυσικά δεν θα ήταν δίκαιο να του δείξετε ήκτο ακόμη και αν πέσουν στα πόδια σας και σας παρακαλάνε. Πρέπει να λυπηθείτε πιο πολλοί του πολίτε εκείνου που πέθαναν εξαιτία τη κακίας αυτών των ανθρώπων και του εισαγωγή βάρος των οποίων συνέπραξαν. Θα τους ικανοποιήσετε και θα τους δώσετε κουράγιο αντιμορίσετε τους κατηγορουμένους. Στην αντίθετη περίπτωση τι ιδέα φαντάζεστε πω θα σχηματίσουν όταν μάθουν. Ότι αθώατε του κάπινου, που ομολόγησαν τη σκευωρία του εναντίον των εισαγωγέων. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να πω περισσότερα. Τι υπόλοιπε πράξει των αδικούντων, όποιε και αν είναι αυτέ για τι οποίε δικάζονται, πρέπει να τι πληροφορηθείτε από του κατήγορου. Την πανουργία του όμω την ξέρετε όλοι από πρώτο χέρι. Αν λοιπόν του καταδικάσετε, τότε και δικαιοσύνη θα απονείμεται και το σιτάρι θα αγοράζεται φθηνότερα. Αλλιώ θα τα αγοράζεται ακριβότερα. Λυσία, κατά τον Συντεμπόρον, εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.